اني لعيد وانا فرج بيديه تعال خلك نقعد انت لجروح دوه تعال خلك نقعد سوا انت لجروح ادوه تعال يا حبيبي تعال ورد لي لا ما يريد غير وعي لا نريدك وصل شافحة يا ربا وحنا بامس للحياه والموسى حبا نطوش وحي الحارو في <تصفيق> يا <تصفيق>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 هاي ها ها طقطقه طقطقه طقطقه طقطقه طقطقه طقطقه طقطقه هذه تاتيكم من لفتات كل الدنيا لو يجي Нади, мы с тобой в селе. Люблю тебя. انتارش يا واحدين